До початку заїзду готуються наймолодші учасники чемпіонату – це діти віком до 10 років. Один з них – Маркіян Назаренко. Каже, приїхав на змагання зі Львова, санним спортом займається з восьми років. «Дякую, захотілося, побачити, як і захотілося теж спробувати, прийшов, спробував, мені сподобалося, Перекатаюсь. Мають тепер п'ять медалей. місця два перших, два третіх і одне друге. Я дуже хочу зайняти хоч якесь місць, навіть в топ-6 попасти Для восьмирічної кременчанки Єлизавети Олійникової це другі змагання на санкороликах. Дівчина розповіла, як кататися на санках. Я управляю ногами, щоб санка плавно йшла і швидше. Як учителька каже, якщо ти на віраж заїхав, якщо треба привезти, спуститися, щоб не втрачати час. Треба, чим швидше ти приїдеш, чим краще буде. Якщо виконувати, що вчителька скаже, то буде все виходити, якщо ні, то ти просто перевернешся. Повболівати за Єлизавету Олійникову та її брата прийшли батьки. Вони самі вибрали собі цей вид спорту, вони самі пішли, самі добиваються нагород, медалей, тобто дуже гордо ми сидимо. А це ще один учасник Кременецької команди Олексій Панчук. Він стартував одним із перших. Я приїхав за 35 секунд, я своїм результатом. Задоволений. Я ходжу три рази в тиждень в зал, щоб показати дуже гарний результат. До старту готуються спортсмени у віковій категорії 11-12 років. Серед них – львів'янка Еріка Пернаровська. У мене був колись талісман, кофта моя, але вона мені приносила неудачу, тому я її не вдіваю. Мені приносить удачу мої знання, як правильно їхати, як правильно виходити з віражів, як правильно тримати ноги». Серед хлопців у цій віковій групі першим завершив заїзд кременчанин Олександр Панчук. Було легко з'їхав добре. Я думаю, що я займу або перше місце, або друге. Організатор чемпіонату Анатолій Малищик розповів, у яких змаганнях зможуть брати участь переможці. Це... Якраз ті діти огляд резерву самого спорту на майбутнє. По суті, це зміна, яка буде підростати нашим майстрам і вже десь якісь перші замітки тренери будуть накидати по підготовці до зимових юнацьких олімпійських ігор, третіх, які пройдуть через... «Три роки в Кореї. На початку серпня відбудеться чемпіонат України серед юніорів, а після них – чемпіонат України дорослих, все буде нормально, то вони будуть підніматися ще вище». Змагання почали проводити з 1992 року, каже Анатолій Малищик. За його словами, загальна протяжність траси – один кілометр.